Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita nak tengok macam mana kita nak buat iklan yang berkesan untuk pembeli dan penyewa Baik apa yang kita perlu lakukan untuk membuat iklan yang berkesan ialah yang pertama ialah kita kena faham bahawa aa, iklan ni dia ada anatomi yang simple iaitu satu info yang ringkas yang kedua ialah keterangan hartanah dan yang ketiga ialah fotografi jadi tiga elemen ni membantu kita untuk menyampaikan maklumat kepada pembeli dan penyewa kita uh, info ringkas hanya lima baris saja yang pertama yang paling atas sekali lima baris yang pertama tu ada uh, kita nak menarik perhatian basically uh, secara sekilas kita dah tahu uh, pembeli ataupun uh, orang yang membaca tu dia tahu apakah elemen penting dekat dalam iklan tu. Contohnya lokasi, harga, luas, layout, uh, tenure, dia, uh, features utama yang ada dekat rumah tu serta kontak jadi kalau sekiranya uh, daripada atas tu dia uh, elemen yang bawah dia dah faham sangat dengan kawasan tempat tu contohnya kita ambil uh, dalam kes yang ni saya ambil desa putra kalau sekiranya dia dah buat Semakan dengan Desa Putra jadi dia cuma nak tahu apakah listing available saja tak penting dia nak tahu sekolah mana apa semua sebab yang itu dia dah tahu dah jadi untuk lima baris yang pertama saja dia dah tahu apa yang uh, penting untuk listing tersebut contohnya dalam kes yang ni Desa Putra 650,000 1315 sqft uh, 3 plus 1 room 2 bath satu parking leasehold non bumi jadi itu adalah baris yang pertama walaupun dia akan apa tu apa tu wording dia akan wrap pergi ke baris yang kedua tapi sekali pandang saya dah tahu semua apa tu offering yang utama untuk listing tersebut dan yang baris yang kedua ialah contact person jadi nama saya dengan handphone saya dan saya juga boleh letak uh, link whatsapp saya coach.whatsapp.my saya boleh tambah dekat yang kedua dan yang seterusnya ialah uh, features utama empat features utama macam ni Desa Putra ada sebelah LRT jadi walk to LRT station yang ni unit ni facing KLCC There's great connectivity sebab dia dekat dengan uh walk mall dan sebagainya. And then ini adalah biggest unit dekat Desa Putra. Jadi saya letak uh, empat features utama. Okey, yang ini adalah info ringkas. Okey. Yang kedua pula kita keterangan hatanah. Ini lepas lepas dah info ringkas. Ni maksudnya selalunya info ringkas ni uh, kita bila kita buka iklan, yang ni akan nampak dulu. Kalau dia bernilai dia dia uh, berminat dia akan klik. Kan? Jadi Uh, sebab itu info ringkas ni penting jadi kita, kalau kita sekiranya ki, kita boleh menarik perhatian orang untuk klik dan barulah keterangan hartanah itu akan keluar, Okey, kita kena buat uh, cerita keterangan hartanah ni dari perspektif pembeli ataupun penyewa kalau kita sebagai seorang penyewa ataupun pembeli apakah benda keterangan yang penting bagi kita Okey? Uh, So ayat pembuka untuk keterangan hartanah ni you should be in combination of tiga benda ni. Satu uh, yang menarik perhatian, nombor dua ialah macam mana kita nak meningkatkan value uh, property tersebut dan apakah yang unik tentang property tu. Jadi kat sini ada contoh saya buat contoh ah ha? unit kediaman praktikal dan selesa bagi keluarga baru. Jadi obviously um, saya cuba Uh, memberi uh, apa tu, uh, perhatian untuk menarik perhatian kepada keluarga baru orang yang baru kahwin ada anak bayi dan sebagainya dan uh, saya nak cerita pasal practicality dengan selesa. Okay? Jadi kalau sekiranya dia keluarga baru dan dia akan uh, menarik minat dia untuk baca lebih lanjut okey untuk keterangan setelah selanjutnya kita kena buat jalan cerita yang menarik jadi kita kena instead of kita letak features yang biasa orang letak leasehold whatever uh, itu penting uh, tapi yang lebih penting ialah kita nak cerita apakah benefit yang orang yang nak membeli ataupun tinggal dekat kawasan tu dia dapat kan? apa yang dia dapat so kita buat satu jalan cerita yang menarik perhatian lebih kepada cerita lah instead of hanya meletakkan dia punya feature utama lebih kepada cerita apakah uh, kalau kita ada uh, cerita yang terbaik berkenaan dengan rumah tu selalunya ialah bagaimana pembeli atau uh, penjual dia membeli rumah tu jadi bila kita uh, nak dapatkan lantikan tu selalu kita akan tanya Cik masa Cik beli rumah ni apakah yang menyebabkan cik tertarik untuk membeli apa tu bagi booking ataupun sign dari SPA jadi kita dapat bila kita dah dapat uh, cerita tu kita ceritakan dekat dalam advertisement tersebut uh, itu ada kaedah yang paling mudah untuk nak bagi satu cerita kan and then masukkan jenama fittings yang ada contohnya um, ruang dapur dilengkapi dengan dapur daripada uh, apa tu microwave Samsung example ataupun peti sejuk uh, double door Samsung example jadi masukkan dia punya jenama segala jenama fittings yang ada ataupun uh, lampu uh, chandelier daripada brand mana jadi that is example yang kita letak biar uh, lebih uh, orang kata detail dan spesifik feature utama lain contohnya lantai yang dilengkapi dengan ceramic Uh, dua kaki darab dua kaki jadi features tu kita beritahu kan kitchen cabinet pun kita beritahu uh, dia punya slab marble slab example kita jelaskan yang kemudiannya kemudahan kawasan kalau sekiranya macam Desa Putera ni ada uh, wangsa walk mall sekolah yang terdekat uh, accessibility uh, highway yang terdekat hospital yang terdekat And then apakah yang menarik perhatian orang yang tinggal kat kawasan situ orang yang tinggal di Wangsa Maju tu jadi apa yang menarik perhatian mereka selain daripada sebelah dengan LRT example yang itu yang kita mention yang utama kan kalau sekiranya ada renovasi ataupun extension extension ni lebih pecah dinding and tarik ke belakang ataupun bawa ke depan ini untuk rumah lah rumah teras rumah landed tapi kalau um, Kondominium sebagainya memang tak ada benda tu jadi cuma ada renovasi lah apa yang renovation yang dibuat ceritakan kat dalam tu okay and then kita nak terus bila kita membuat kenyataan tu kita kena bayangkan kita nak buat mental picture yang baik jadi orang yang baca tu dia dapat memberi satu mental picture yang selesa yang orang kata memudahkan untuk dibuat decision sama ada nak ambil atau tidak selain daripada gambar-gambar yang ada okay gunakan perkataan menarik contohnya tastefully, menawan uh, mewah uh, all those, uh, kalau sekiranya nak tahu uh, yang ni ada dekat dalam manual okay and then call for action yang sebelum kita tutup kita call for action hubungi saya segera untuk eksklusif viewing nombor telefon jadi itu untuk bagian hartanah uh, untuk keterangan uh, tu jangan lupa letak apa setiap iklan kena letak syarat lembaga letak nama saya dengan uh, hebat punya information kan and then kalau sekiranya you buat flyers you kena make sure uh, letak ayat ni kat bawah sekali and then make sure anda tanda tangan kita punya prinsipal okay itu adalah untuk kenyataan iklan bagi fotografilah bila kita buat fotografi, make sure kita ambil paling kurang dua sudut untuk setiap kawasan, jadi dekat luar dua sudut, bahagian depan, bahagian belakang dua sudut, kiri dan kanan, untuk sisi pun sama dua sudut depan belakang, untuk living area pun dua sudut juga, kiri dan kanan ataupun uh, diagonally, uh, living area dining bilik semua dua sudut, jadi kalau kat situ ada 12 tempat ataupun enam tempat dan kita kena kita ada dua belas gambar ok so kalau kita tengok secara simplenya, nya depan luar depan dua belakang dua sisi sisi kalau intermediate katakan tak ada ok no problem so sekarang dah empat living area dua enam dining enam dah lapan bilik ada tiga ada enam lagi empat belas dapur ada enam belas kan, and so kat situ je untuk gambar intermediate pun dah ada 16. Okay, tangkap gambar banyak sebab nanti you boleh pilih and make sure cukup cahaya cukup landscape pastikan landscape jangan tangkap gambar portrait and then pastikan dekat dekat apa tu semua bucu-bucu dia -bucu menegak okay so make sure dia menegak jangan sengit sebab kadang-kadang kalau kita mendongak ataupun apa tu angle dia menurun dia akan sengit bucu dia make sure dia menegak Okay, so itu saja. berkenaan simple, simple. Macam mana kita nak buat iklan? Uh, iklan dengan pembeli dengan penyewa. So kalau iklan dengan co agent dia different. Iklan co agent different. Nanti saya akan jelaskan lagi simple. So uh, kalau you setuju, you ataupun ada soalan yang you uh, nak cakap tak setuju ke sila komen kat bawah ni. insya Allah kita akan uh, jelaskan dan huraikan lebih lanjut. Terima kasih jumpa lagi di lain ketika. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekali ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tips pelaburan -tip hartanah serta kejayaan Hartana, Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification dan subscribe comment. Kita jumpa lain kali.